بس بقول اخر مره بوت ثانك يابس يعني لازول بقول له يا ابن الكلب تعالى اتحبس ها تعال. يلا واحده بقول لك انت مين دايمون دايم بو دايم يو